باقی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوبائی معتصف سندھ کا ایڈریس ہے فون نمبر ہے ان سے یہ معلومات لی جا سکتی ہیں یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے یہ ریجنل آفیسز کے بارے میں بھی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ صبح معتسر اعلیٰ سندھ یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ پہ یہ دیکھیں صوبائی ہی مؤثر اعلیٰ سندھ لکھا ہوا ہے سائٹ ٹریٹ کے اندر یہ جی آفس بنا ہوا یہ جی ویب سائٹ ہے ان کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا یہ جی کانٹیکٹ لکھا ہوا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ جی کانٹیکٹ ہے کا سندھ سیکٹریٹ سیکٹریٹ پروونشل امبسمن سندھ اشارہ کمال ترک کراچی سندھ پاکستان یہ موبائل نمبرس ہیں یہ باقاعدہ کالز اٹینڈ ہوتی ہیں گھر سے یہ فیکس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن فیکس ظاہر سے بات میں نے کبھی کی ہی نہیں تو کالز میں کرتا رہتا ہوں کالز اٹینڈ ہوتی ہیں باقاعدہ پھر یہ سیکٹریٹ کا ہیڈ کواٹر پھر یہاں پہ اگر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے کراچی سینٹرل مطلب نذیر احمد کدواری صاحب جی بالکل بیٹھے نہیں جناب یہی میرے کیس کی کاروائی کر رہے ہیں آج کل ضمیر احمد ضمیر احمد خان صاحب کراچی ایسٹ ان کو میں نہیں جانتا خیر یہ ایسٹ کے اندر ان کا آفس ہے یہ ان کا موبائل نمبر ہے ڈسٹرک ایسٹ والوں آپ سب یہاں پہ کیس کر سکتے ہیں اور ڈسٹرک سینٹرل والوں آپ سب یہاں پر کیس کر سکتے ہیں یہ بڑی ایمانداری سے بڑے طریقے سے کیس کر دیں اور خیر میرا جو ذاتی ایکسپیرینس رہا میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا مجھے جناب کا نام بھی مل گیا ہے اور سپاہی ماجسپ اللہ سندھ کے اندر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر میرے کیس کی کاروائی کی گئی تھی اور بہت ایماندار اور بہت پڑھے لکھے تعلیم یافتہ شخصیت تھے سید مقصود حیدر صاحب اور انہوں نے بہت اچھے سے اس کیس پہ کاروائی کی تھی باقاعدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آ, کس طریقے سے انہوں نے اس کو یعنی کہ کیس کو پرسیو کیا تھا بہت طریقے سے جس کی وجہ سے مجھے بھی ان سے لڑنا نہیں پڑا میں نے کوئی مجھے بھی ان سے بد کلامی کرنی نہیں پڑی ان سے اور انہوں نے جو ہے اس طریقے اس کو اس کیس کو اتنے طریقے سے ہینڈل کیا میں تو کہتا ہوں ایسے جو لوگ ہیں جو ریجنل آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو اعزازی ڈگری دی جائے بیوروکریسی کی اور اعزازی ڈگری جائے وکالت کی انہیں تو جسٹس بنا کے بیٹھایا جائے یہ اتنے ایماندار لوگ ہیں اور ان کے جو کیس کرنے کا طریقہ کاردار سید مقصود حضر نقوی صاحب کا کراچی ساؤتھ کے اندر ریجنل ڈائریکٹر ہیں یہ اور ریجنل ڈائریکٹر آفس میں سید مقصود حیدر صاحب نے بڑے شاندار طریقے سے کیس کیا میں تو ان کا فین ہو گیا اس دن کے بعد سے اس دن کی بات سے میں صبحی ہی محترب اعلیٰ میں کیس کرنے کا قائل ہو گیا کہ یار میں عدالت جانے سے بہتر یہ چھوٹے موٹے مسئلے یہ جو ہے صبحی ہی میں کیوں نہ ڈالا تو آج بھی میری کوشش رہتی ہے کہ اگر ڈسٹرک uh, سینٹرل سے مجھے اس پر کیس پر بہت اچھا ریسپانس نہیں ملا تو پھر میں اپنا کیس جو ٹرانسفر کرانا چاہوں گا وہ کراچی ساؤتھ کے اندر ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر سید مقصود حیدر نقوی صاحب کے پاس کرانا پسند کروں گا کیونکہ ان کا طریقہ ہے بہت عمدہ تھا بہت اچھے سے انہوں نے کیس کیا اور کیس کو جو ہے مجھے فتح بھی حاصل ہوئی اور اس سے نہ مجھے نقصان پہنچا نہ کسی قسم کا نقصان فریقین کو پہنچا اور انہوں نے اس چیز کو بھی ترجیح دی کہ اس دن انہوں نے کہا کہ بیٹا کام ہونا ضروری ہے میں نے جی سر کام ہونا بہت ضروری ہے اگر میری طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میں آج معذرت کرتا ہوں اور اگر ان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں تو مطلب ان کا صحیح مقصود حیدر نقوی صاحب کا جو ہے بہت اچھا مجھے ریسپانس ملا صبائی موتصب کا میں ان سے فرسٹ ٹائم جب ملا تھا فرسٹ ٹائم جب میں نے وہاں کیس کی کارروائی کے لیے اپلیکیشن دی تھی تو میں نے کہا کہ سر اگر مجھے یہاں سے ریسپانس بہت اچھا ملا تو میرے کو بہت سارے کیسز ہیں اور میں وہ سارے کیسز کرنا پسند کروں گا یہاں پہ تو سر میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ صوبائی معتصل اعلیٰ کے جو آفیسز ہیں ان سب میں بیٹھے افسران ہیں بہت نیک لوگ ہوں گے ہوتے ہیں اور یہ ججز کی طرح یعنی کہ کارروائی کرتے ہیں اور بہت اچھے سے کرتے ہیں اور بہت और تو آپ سب کو بھی یہی مشورہ دینا پسند کروں گا تو کھٹہ کا الگ ہے ڈسٹرک کھٹا ہے شاید پھر سکر ہے है ہے بدین ہے نوشیر है فیروز ہے لاڑکانہ ہے है الخاص ہے مٹھی ہے جیکب آباد ہے دادو ہے شہید بے نظیر بے نظیر آباد جو ہے نوابشہ وہ ہے خیر پور ہے گھوٹکی ہے تو ان سب شہروں میں ان سب ضلعوں میں جو ہے صوبائی مؤثر کے ریجنل آفیسز سندھ میں بنے ہوئے ہیں اور آپ سب چاہیں تو وہاں جا کے جو ہے درخواست وغیرہ جمع کرا سکتے ہیں اپنے سرکاری کاموں کے لیے جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں آپ ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بڑے ایماندار طریقے سے بہت طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی تاکہ انصاف کا پلڑا جو ہے نا بھاری رہے شکریہ صوبائی معتصف I salute you, ڈیو صبح مؤثر سندھ آئی سیل